أنا وأياكم أنا وأياكم, أنا وأياكم أنا وأياكم مع لون هادئ نجفي الشاعر الرائع, الشاعر الرائع, الرائع محمد علب دياري يستقبلوه بما يحلو لكم أدري ما مش خاول من الأوف وينشف عيوني شكرا جزيلا زمن. سيد حيدر الحكيم يقول مواليد واحد لعمر حالوب عمر حالوب عمر الراح عطر وانكسرت الشيشه عمر حالوب عمر الراح عطر وانكسرت الشيشه على اعتابه صفة 50 موش سنين ترميشه من ترافض طولك من ترافض طولك الآخر ضوء آخر ضوي لام مشتهي مشتهين وطيحت العنقود تنحب ترس خصره يا دلع البلاب ما جرعد المره كنت ادور عليك وقتي صخره صخره, صخرة, صخرة. ود روحك ما توج طير حضره وصدفه وتلاقينا نظره بحضن نظره كان جفة ما ماخذها شمره تدري يا تفاح آدم سكر بيك ردني للجنه دخيلك دخيلك نشتهيك وأنا أنا والمامش أنا والمامش عرف والآه والبلكة تجون شتشخت طول الدرب نظرات وفراش الجهون وصار مرجاحة دمع بهداب لوني أدرى ما مش خاول من الاوف وينشف عيوني، أدرى ما مش خاول من الأهو وينشف عيوني، مرة أقول ساء، ساء ينسم الروازين اللي جيت، ومرة حطيت يدي فوق خدودي ومتاني ومتان غفيت سطرت يدي الليل، توجح والمشاقف ما يفيد. مقرفص, مقرفص العاطل قطار كل محطاته وحيد وامسحت بجفوف المناشغ دمعتي وجيت اوجي واشعل مم. بهندسكم يلدوه بهندسكم شمعتي شمعت وما لقيت لا سنين القوطرن لا ذكريات ميت وما شفت ميت يقرا فاتحته على الهستوى ميت وما شفت ميت. ميت يقرا فاتحته على الهستو مال وانا ودروب الهوى واخر قصيده انا ودروب الهوى واخر قصيده ودوريت بروحي عنك لقيتني بيك ولقيتك انت بيا وليل ما يعرف خطيه ولقيتني بيك ولقيتك انت بيا وكم سلاله من سلالات الورد والشم حضارة ناقع بماء المحاش السومرية ناقع بماء المحاش البابلية غنج عذر وطقة تحجولج غواهن سومرية غنج عذر وطقة تحجولج غواهن سومرية الهور يضحك والنوارس تايها تدور جرف وأنا بن سومر أعلمهم كتابة وهسه ما أعرف حرف, حرف. أنا بن سومر أعلمهم كتابة وهسه ما أعرف حرف, حرف. الهور يضحك والنوارس تايها تدور جرف أو يا سمرة نار دنيتنا جهنم لون دنيتنا جهنم نار حمرة لون, لون دنيتنا جهنم فيه نار حمراء والصبح ملون احمر اخذ مني الموت شمره, شمرة ناس, ناس ميتة بانفجار, ناس ميتة بانفجار, ميتة بانفجار, ميتة بانفجار هذا حائر طار راسي وذاك حائر طارت دواني وانا محتار اكتب باخر قصيد